Ми тихо спали, під щеби цолов'я, А з боку самозваний брат Точив ножі для України здобуття І промінь сонця ще не впав на схили гір На сви війни збудив прийшов у дім, скажений звір Наш вільний, незалежний край Звільняти приповзли раби-рабів То грець вам всім нехай Ви хто такі? Нічимна орда, не братяна кремлівська босота. Ми тут звемо все ім'ям своїм. І від Курил та до Кремля ви були й досі є падлюками. Спокон усіх віків, немов покусані, скажені пси. Для світу ви не ліпше від чуми вбиваєте жінок, дітей і навіть безневинніших тварин. Товаре чорт для вас усіх котів один. Та не забудьте про одне. Він всіх до себе вас зведе і будуть там разом варити всі людожери над костром. Та щоб до того не чекати, ми можемо й вогником піддати. Тодіть у сторону кораблика усі свого. А ні, то помрете в землі народу вільного мого.